خشک دھنیا پیس کر اس میں مصری ملا لیں اور صبح شام ایک ایک ٹی سپون استعمال کریں گرمی کی وجہ سے دل بہت زیادہ دھڑکتا ہو تو آم کا مربع یا آملوں کا رس استعمال کریں تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو تسکین اور راحت محسوس ہونے لگے گی سنترا انگور اور سیب یہ بھی دل کے لیے بہت مفید ہیں نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت مفید ہے کچھ عرصے مستقل اسٹوٹ کے وہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ ہوگا